Πόσο να κάνει επανεκκίνηση. Γεια σα. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου το Δικτυακό Μάρκετινγκ. Αυτό που έχω ανακαλύψει και αυτό που έμαθα, και αυτό είναι κάτι που το έμαθα, δεν είναι κάτι με το οποίο γεννήθηκα, δηλαδή. Είναι κάτι που το έμαθα από άλλου ηγέτε, διαβάζοντα για την ηγεσία και πηγαίνοντα σε συνέδρια και εκπαιδεύσει ηγεσία. Είναι το ότι η επιβίωση σε οτιδήποτε εξαρτάται από το αν μπορεί να δει τα πράγματα με μια φρέσκια ματιά. Και για παράδειγμα, βλέποντα το που βρισκόμαστε σήμερα στην εταιρεία μου, δεν το βλέπω φιλτράροντας το μέσο του παρελθόντος, το κοιτάω για αυτό που είναι και όπω είναι σήμερα και τι μπορούμε να χτίσουμε σήμερα. Δείτε την εταιρεία σα, τα προϊόντα σα, την ευκαιρία σα, την εκπαίδευση που έχετε διαθέσιμη με μια νέα ματιά. Οπότε αυτό που κάνω είναι ότι βλέπω την εταιρεία μου κάθε μέρα με μια φρέσκια ματιά. Προσποιούμε ότι σήμερα είναι η πρώτη μου μέρα και τι θα έκανα με όλα αυτά που έχω στρωμένα έτοιμα στη διάθεσή μου. Που δεν μου κόστησαν τίποτα. Δηλαδή, όλα αυτά που έχουμε στη διάθεσή μα, την υποδομή, τα προϊόντα, το σύστημα, την εταιρεία, του υπαλλήλου, όλα αυτά την έρευνα που έχει γίνει, για όλα αυτά, εμεί δεν κάναμε τίποτα για να τα δημιουργήσουμε. Τα έχουμε όλα έτοιμα στη διάθεσή μα. Οπότε, ξεκινάω κάθε μέρα και σκέφτομαι ότι, αν ήταν σήμερα η πρώτη μου μέρα, τι θα έκανα. Το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι, καταρχήν, θα ήθελα να το δείξω σε όλου πριν προλάβει να το δείξει κάποιο άλλο. Και ακριβώ έτσι όταν ξεκίνησα στην εταιρεία που είμαι σήμερα πριν 5 χρόνια. Οπότε θέλω να το δείξω σε όσο το δυνατόν περισσότερου ανθρώπου. Να μοιραστώ αυτό το δώρο, αυτή την ευκαιρία με όσο το δυνατόν περισσότερου ανθρώπου. Και το πρόγραμμά μου φροντίζω να είναι γεμάτο με συζητήσει με νέου ανθρώπου. Συζητήσει όπου του δείχνω αυτό για το οποίο είμαι ενθουσιασμένο. Όπω ακριβώ την πρώτη εβδομάδα που ξεκίνησα. Και αν καθίσετε να κάνετε μια λίστα με όλα αυτά που έχετε στη διάθεσή σα, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία αξίζει να είστε ενθουσιασμένοι. Βλέπω την επιχειρηματική μου ευκαιρία. Βλέπω το σχέδιο αμοιβών που έχουμε, βλέπω όλε τι συνεργασίε που έχουμε κάνει, βλέπω το ιστορικό επιτυχία που έχουμε και λέω στον εαυτό μου: Ξέρεις κάτι, αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ καλό και πολλοί από του ανθρώπου που θα το δουν θα το δουν ακριβώ όπω το βλέπω κι εγώ. Οπότε χρειάζεται να μοιραστώ αυτό που έχω με όσο το δυνατόν περισσότερου ανθρώπου. Πριν λίγε μέρε, μιλούσα με μια συνεργάτη μου σχετικά με το ότι έδειξε το πλάνο σε κάποιου ανθρώπου και μερικοί από αυτού τη είπαν ότι δεν ενδιαφέρονται για μια ευκαιρία. Και αυτό που του είπα, επειδή την είδα ότι είχε κάπως αποθαρρυνθεί, είναι ότι η δουλειά μα δεν είναι να πείσουμε όλο τον κόσμο να ενδιαφερθεί. Ότι εμεί θέλουμε αυτού που θα το δουν όπω το βλέπει και εσύ. Οι άνθρωποι που θα κάνουν κάτι είναι συνήθω οι άνθρωποι που γράφονται μόνοι του. Δεν χρειάζεται να του πείσετε, δεν χρειάζεται να του τριμώξετε κάτι τέτοιο. Θα το δουν. Κάθε μέρα λοιπόν, όταν ξυπνάω και ξεκινάω τη δουλειά μου, βλέπω την επιχείρησή μου, βλέπω την επιχειρηματική μα ευκαιρία, βλέπω την αγορά με μια φρέσκα ματιά. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η συνήθεια όχι μόνο είναι μια συνήθεια την οποία μπορείτε να αποκτήσετε, αλλά θεωρώ ότι είναι και ένα από τα ωφέλη του να είστε αφεντικό του εαυτού σα. Έχετε το προνόμιο να μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση όποτε το θελήσετε. Και αν είστε λίγο καιρό σε αυτή τη δουλειά, θα έχετε δει ότι η δουλειά αυτή έχει και τα πάνω, έχει και τα κάτω τη. Είναι σαν τον τρενάκι που πηγαίνει πάνω-κάτω. Και πολλέ φορέ τα συναισθήματά μα είναι έτσι. Είναι μια πάνω και μια κάτω. Δηλαδή αν κάποιο είναι πάνω από δύο εβδομάδε στη δουλειά, το έχει ήδη βιώσει αυτό. Αν είστε να μείνε στη δουλειά, ξέρω ότι τα συναισθήματα μα σε αυτή τη δουλειά είναι τη μία πάνω και την άλλη κάτω. Ακόμα και αν είστε στο ξεκίνημά σα, θα το έχετε παρατηρήσει αυτό. Το ότι ένα στήλλο σα δεν σα τηλεφώνησε ή σα ακύρισε το ραντεβού μπορεί να σα κάνει να παίστε ψυχολογικά. Και καθώ οριμάζει η επιχείρησή σα και έχετε να κάνετε με πολύ περισσότερα άτομα, θα δείτε ότι το να διαχειρίζετε τα συναισθήματά σα είναι μία από τι πιο σημαντικέ δεξιότητε που μπορείτε να έχετε. Θα πρέπει λοιπόν να μάθετε να ξεκινάτε ξανά. Και να ανακαλύπτεται τον ενθουσιασμό σα ξανά, κάποιε φορέ και αρκετέ φορέ μέσα στην ίδια ημέρα, ειδικά τι δύσκολε μέρε. Δεν θα ήμουν σήμερα εδώ, αν δεν είχα ιδιωτήσει αυτή την ικανότητα στι αρχέ τη καριέρα μου. Οπότε, όταν κάποιο ο οποίο ήλπιζε ότι θα κάνει σημαντικά πράγματα, δεν εμφανιζόταν ή ένα βίντεο που έστειλα, ή ένα email που έστειλα, ενοχλούσε κάποιου και μου έστειλαν περίεργα emails ή μηνύματα, αυτό που έχω μάθει να κάνω είναι να κάνω ένα βήμα πίσω και να βλέπω τι μπορώ να μάθω από αυτό και να κάνω επανεκκίνηση. Κάποιες φορές χρειάζεται να το κάνουν αυτό 4 και πέντε φορές την ημέρα. Κι άλλες φορές μπορεί να μην χρειαστεί να κάνουν επανεκκίνηση για 2-3 τρεις εβδομάδες. Αλλά γενικά σχεδόν κάθε εβδομάδα μπορεί να χρειαστεί να κάνουν μια επανεκκίνηση σε κάποια φάση. Και για να καταλάβετε πώς λειτουργεί όλο αυτό, πάει ως εξή. Δουλεύετε την επιχείρησή σα κάθε μέρα και κάτι συμβαίνει που μπορεί να σα κάνει να πέστε ψυχολογικά ή να απογοητευτείτε. Μπορεί να είναι ένα email από έναν ενοχλημένο υποψήφιο. Μπορεί να είναι ένα site που σα απέρριψε αναπαγγελίε. ή ότι το facebook έκοψε την κεφήγησή σα. ή ένα υποψήφιο που είπε ότι θα γραφτεί τελικά άλλαξε γνώμη. Ή μπορεί να είναι ένα άτομο με το οποίο έχετε μια καλή συζήτηση, του κάνετε την παρουσίαση και όταν του τηλεφωνείτε μετά σα το κλείνει στα μούτρα. Όλα αυτά μπορεί να θεωρηθούν μια αναποδιά ή ένα εμπόδιο στη δουλειά μα. Και αυτέ είναι οι στιγμέ που χρειάζεται να κάνετε ένα βήμα πίσω και να πατήσετε το κουμπί τη επανεκκίνηση. Είναι η ώρα να ξεκινήσετε από την αρχή. Να κάνετε ένα φρέσκο ξεκίνημα. Αποκτήστε λοιπόν τη συνήθεια να κάνετε επανεκκίνηση όποτε χρειάζεται και να μην επιτρέπετε στι αναποδιές να σα κρατάνε κολλημένου. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη τη σημερινή ιδέα. Παρεπτώντα, αν θέλετε να κάνετε πραγματική επανεκκίνηση και να αποκτήσετε τι δεξιότητε και τα εργαλεία για να γίνετε διεκτιωτέ του μέλλοντο, να μάθετε πώ να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σα. Δείτε το 40 λεπτό βίντεο που έχω ανεβάσει είναι στο futurepro.gr. Θα δείτε ποια εργαλεία χρησιμοποιώ και έχω μεταφέρει τη δουλειά μου από offline σε online και πώ μπορείτε και εσεί να το κάνετε αυτό ακόμα και αν δεν έχετε ιδιαίτερε γνώσει. Μπείτε στο futurepro.gr. Αυτά. Αν σα άρεσε η σημερινή ιδέα, κάντε ένα like και ταγκάρτε από κάτω δύο άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε να κάνουν επανεκκίνηση κάθε τόσο. Είμαι ο Θεοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα.